Біля Центру підтримки переселенців є Маріуполь, черга з 45 людей. З-поміжних маріуполець Володимир. Розповідає, евакуювався до Запоріжжя з дружиною, сином та невісткою понад місяця тому. Хоче отримати інформацію про працевлаштування та гуманітарну допомогу. «Ми живемо на сьомної квартирі, зняли квартиру. Дорого, але поки диватися не треба. Ми знали з інтернету, ну, з новостей. Собственно, вчора знали, сьогодні. Навіть не знаємо, як яку допомогу тут мого заказати. Маріуполець Олександр приїхав автостопом до Запоріжжя 15 березня. Каже, тут надали житло в гуртожитку та допомагають із їжею. Скаржиться, що і досі не може отримати новий український паспорт, адже попередній згорів у його рідному місті. «Заграм паспорт. Крім заграм паспорту, нічого із документів не осталось. Я подал в миграционную, ну, на восстановление, да, через месяц будут документы. И через, в течение этого месяца я ничего не могу оформить. Семья моя с Мариуполя выехала под Мариуполем, там живет, э, ну, в селах, в селах, там, ну, под ДНР-ом оккупировано. А мать с сестрой в Мариуполе так и остались. Ну, через людей узнал, что они там все живы, слава богу, сейчас узнают. С документа они, может, помогут, я не знаю. У мене більше проблем з документами, та і працюю, сам без роботи. Отримала гуманітарну допомогу від Центру підтримки переселенців я Маріуполь Світлана, жителька селища міського типу Сартана, що на Донеччині. «Пакунок з їжею і пакунок з хімією. Там, отцю, наприклад, памперси дали. Ну, добре допомагають. Ми весь час переїжджали. Ми, були, ми живемо в Сертані. Почалося все з неї. Гради. От, кришу знесло з хати, вікна. Ми сиділи в бомбовжбіжуще, виходимо, все чорне. Все. все горіло. У нас працюють адміністратори, які реєструють, здійснюють первинну реєстрацію, вносяться всі дані для того, щоб вже більше не здійснювати реєстрацію, та ці дані були для того, щоб було вчасно надана будь-яка допомога. І саме головне, що при здійсненні реєстрації є запит на будь-які послуги, тобто ми відслідковуємо, що необхідне даної сім'ї. Також є юридичний супровід. Там, де є консультація юридична, саме з усіх юридичних питань, це від втрата будь-якого документу відновлення та інших. Коли ми бачимо. Що необхідна допомога медична або необхідна допомога психолога? Ми вже спрямовуємо до цих фахівців, які теж знаходяться у центрі. У центрі працюють тільки маріупольці, каже Ірина Коробка, лікарка Людмила Шевченко одна з десяти фахівців. Каже, до неї звертаються переселенці з різними скаргами на здоров'я найбільш розповсюджені серцево-судинні захворювання та гіпертонічні хвороби. Можемо надати, оглянути, вислухати, виміряти тиск, зняти електрокардіограму за необхідністю, виміряти температуру, пульсоксиметрію. І в нас є необхідний перелік ліків. Те, що є в нас, ми видаємо гуманітарно. Те, чого немає, те, що мають. Люди можуть купити партицію. Людмила Шевченко в Маріуполі працювала дитячою інфекціоністкою в поліклініці територіального медичного об'єднання здоров'я дитини і жінки. 24 лютого вона почалася рано, да, з половини п'ятого витра, тому у нас 24-го вийшли на роботу працювати лікарі хірургічного профілю, реанімаційного лікарів. Поліклініки почали роботу дистанційно. Робота лікаря завжди допомагати людям. Це бальзам на душу, можливо, під вилічі власних переживань, тривог». 15 березня Людмила Шевченко разом із чоловіком виїхали на автівці у складі організованої колони до Бердянська, а звідти – до Запоріжжя. Каже, тут майже місяць не могла працевлаштуватися до відкриття центру «Я Маріуполь» другий в Україні. Перший відкрили у Дніпрі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.